Vidite momke, pustite, pus, pus. daj, daj, daj, daj meni. Ostavite daj. momke, gađite, gađite, gađite se. Gađite. Daj meni. Oč se boli me furat. Ostavite ih, pustite ih. Ostavite ih. Sako je da gađaj, gađaj. Gađaj. jedne. Taj kuma pičku. Gađajte, gađajte. Gađo bileti, gađo vi svičete da platite za ovo. Vi svičete. Svičete da platite za ovo. Motoru, mali. Mali. Stokov! Stokov! Stokov! Ostavite ih, ostavite ih gadovi jedni. Gadovi ma, jedni ma, bezobrazni. Ološi, jedna! Ološi. Ološi, Ološi, Ološi, Ološi, Ološi, Ološi! Ološi, platit ćete! Ološi, da platit ćete! Ološi, platit ćete! Ološi, da Plati platit ćete! Jede mi ti majku u pičku! Ološi, platit Jebe majku! Zagreš ja! se sve! Majku mi jebe, moći će! Gde je jebe majku! Daj mi to! Jađem, jađem! Alo što ja pohodim? Ne mogu, kajda po mužu! ne mogu, majku! Mači se da se s autostomući gleda. Hlači pić ko jednostav gleda. Alo! Gadovi jedni, gadovi, prokleti bili da Bogdan. Prokleti bili, sve smo vas nijimili, majku vam, milu jebenicu. Šta da gledaš, majmune? Šta je? Zapamtit ćete, zapamtit ćete. Za Gnjido jedna, smrdo nikad. Aj mališ to, ma. jebe majcu. Dođe vam. Dođe